Escoitábamos o vento, rindose malévolo, debaixo do seu disfraz, e tamén contó o barco, a historia do piloto, a do gaviero e a do rapaz. Vos xa sabedes todo, eso que de las estampas do libro de Sinbad, pero él contáunos o resto, estreaba o horizonte unha larga guía audaz. O barco fue percorrendo as cicatrices sentimentalles que le deixaron bellos navegantes, e os adioses que leva na vela, gravados por miradas, tristes, definitivas e distantes. Un día fixo-se o mar, caparola cifada nos peizos, e xa nunca volveo. Agora eu busco un vello marinheiro, ou unha historia do poilebote branco, ou qualquer outra causa. Que sei eu? Escoitabamos o vento, rindo malévolo, debaixo do seu disfraz, pero a historia do palocote branco non a sabía o piloto nino gaviero nino rapaz.